Salutare! Sunt Adina Văideanu. În episodul trecut am menționat teoriile pe care se bazează Zaito și am povestit puțin despre teoria câmpului. Am promis că îți voi arăta în episodul acesta cum se aplică aceste teorie în tehnologia Zaito. Vei recunoaște obiectul din mâna mea ca fiind un măr. Și atunci când ți-l arăt, ceea ce fac eu de fapt este să îți comunic o informație. Îți prezint un concept pe care îl numim măr. Ok. Mărul acesta este un obiect fizic, știm asta, însă conceptul de măr poate fi comunicat în mai multe moduri. Îți pot arăta asta, care este un exemplu fizic a ceea ce-ți comunic, dar la fel de bine poți să să-ți arăt o a unui măr și-ți va comunica aceeași informație. Aș putea să scriu cuvântul măr pe o foaie de hârtie și să-ți o arăt. Aș putea să rostesc doar cuvântul măr sau aș putea să le rostesc în mai multe limbi și dacă tu ai înțelege respectivele limbi, ai înțelege la ce concept mă gândesc atunci când vreau să-ți prezint această informație. În același mod, există posibilitatea de a reprezenta digital un număr și apoi de a folosi computerul pentru a comunica acest concept în opoziție cu o interfață conștientă. Ceea ce permite că acest lucru se întâmple este o altă teorie și anume teoria inseparabilității cuantice. Această teorie spune că totul este interconectat. Ce înseamnă de fapt? Este că dacă ai un grup de atomi și se pare în două subgrupuri, apoi acționezi asupra primului subgrup, atomii din al doilea subgrup vor reacționa în același mod, în același timp. Experimentul se face de obicei cu ajutorul unui laser, se ia un grup de atomi, se împarte în două, jumătate se duc în partea opusă a lumii, apoi când se folosește un fascicul laser asupra uneia dintre jumătățile grupului de atomi, atomii din cealaltă jumătate, de la capătul lumii, vor reacționa în același mod. Einstein denumea acest fenomen acțiune înfricoșătoare la distanță. La Zaito aceeași teorie se aplică într-un mod puțin diferit. Se ia mărul fizic, I se creează o reprezentare digitală printr-o metodă brevetată și se corelează cele două. După ce se creează această asociere sau legătură între un articol fizic și codul digital, se utilizează apoi codul digital pentru a genera un stimul informațional. Apoi se comunică acest stimul către persoana scanată cu tehnologia Zaito și se așteaptă răspunsul generat de acel stimul. Procesul acesta de întrebat și primit răspuns este ceea ce numim noi biocomunicare. Ceea ce vom obține nu va fi un răspuns fizic conștient, ci un răspuns fizic controlat de sistemul nervos autonom. Deci vom vedea o schimbare în fluxul energetic al corpului, exact cum vedea vol schimbări în conductivitatea electrică în anumite puncte de acupunctură. Însă noi nu căutăm modificări la nivelul punctelor de acupunctură, ci la nivelul energetic descoperit în urmă cu peste 5.000 de ani în China. De reținut este că Dr. Cook și echipa lui au luat istoria, ideile care s-au născut de-a lungul timpului și le-au grupat pentru a crea acest concept de biocomunicare pe care îl folosim în tehnologia Zaito. Săptămâna viitoare am să-ți arăt dispozitivul Zaito și am să-ți explic cum funcționează el. Îți doresc o săptămână plină de esență. Ai grijă de tine și de sănătatea ta!